Ett av myndigheternas viktigaste styrdokument är informationshanteringsplanen. Den är tillsammans med diarium, arkivbeskrivning och arkivförteckning en del av myndigheternas arkivredovisning. En informationshanteringsplan är i första hand ett stöd för myndighetens personal, men bidrar även till insyn i verksamheten. Varje myndighet upprättar sin informationshanteringsplan. Huvudregeln är en arkivbildare, ett arkiv, en informationshanteringsplan. Men det kan se olika ut i olika organisationer. Offentlighetslagstiftningen kräver ordning och sökbarhet i myndigheternas allmänna handlingar. Arkivlagen säger att en myndighet ska avgränsa sitt arkiv genom att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar. Det gör den genom att anta en informationshanteringsplan. Offentlighet- och sekretesslagen säger att allmänna handlingar ska kunna skiljas från övriga handlingar och att rätten att ta del av dessa ska kunna säkerställas. I planen redovisas vilka allmänna handlingar myndigheten hanterar. En viss handlingstyp ska alltid hanteras på samma sätt. Kontroll över myndighetens information sparar både tid och utrymme. Informationshanteringsplanen beskriver var de allmänna handlingarna finns, även de som inte registreras eller diarieförs. Planen kan vara till stor hjälp vid kravställning och införande av nya verksamhetssystem. Den underlättar också arbetet för den myndighet som vill kvalitetssäkra eller certifiera sin verksamhet. Att gallra innebär att på ett planerat sätt förstöra allmänna handlingar. Det måste alltid finnas ett myndighetsbeslut för att få genomföra gallring. I arkivreglementet framgår var gallringsbeslutet fattas. Gallringsbeslutet redovisas sedan i informationshanteringsplanen. För att få gallra krävs det alltså att planen är antagen av myndigheten. Informationshanteringsplanen ska redovisa ett nuläge. Det är bara aktuella handlingstyper, gallringsbeslut och hanteringsanvisningar som ska redovisas. Om planen ska användas som ett stöd i den dagliga verksamheten bör den alltså innehålla aktuella anvisningar om registrering, sekretess och förvaring. Om en myndighet vill ha en ännu mer detaljerad plan kan den även redovisa informationssäkerhetsklassning, val av lagringsmedium och format för bevarande. Vid omorganisationer Förändrat uppdrag eller om ett nytt verksamhetssystem ska införas behöver planen oftast uppdateras. Med en aktuell plan får myndigheten överblick och kontroll över alla delar i en handlingslivscykel. Myndigheten kan på så sätt uppfylla de krav som ställs om redovisning av allmänna handlingar.